Купівля та продаж валюти став актуальним питанням для багатьох українців. Адже, як показала історія, валюта в Україні тільки зростає. Тому більшість українців купують долар чи євро не тільки при поїздці за кордон, а й щомісячно для інвестування своїх грошей та їх від інфляції. Розглянемо, як це зробити максимально вигідно та не стати жертвою фінансових шахраїв.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 Ознайомтесь та погодьтесь з умовами вкладу та депозитного договору. Ознайомтесь з заявою на купівлю онлайн-валюти та натисніть «Оформити». Зазвичай валютний депозит буде відкритий напротязі декількох годин. Жоден банк України не працює з розмінною монетою, будь-то євро центи, євроценти чи пенси. Тому побережіть монети для наступної подорожі за кордон.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 Касиру. після здійснення операції обміну махати кулаками буде пізно. Постаратися дізнатися умови конвертації в декількох пунктах обміну валют. Це дасть можливість вибрати більш-менш вигідні умови.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 Ринок для зворотньої конвертації необхідно мати при собі квитанцію про покупку місцевої валюти. Без неї зворотній обмін неможливий.